Saudi Arabia has been a huge market for tabletop gaming whether it's Bolot, dominoes, uh, Karam but as the society is changing and it's opening up to more and more pop culture this particular passion has taken a new turn so I'm heading right now to see what this gaming lounge offers uh, this gaming lounge is a delight For those who are into anime, let's see what they've got. They are officially licensed by Konami to host board game tournaments, to not only host the tournaments but also provide merchandise and material that is part of the Konami brand portfolio. So guys, I have the privilege of having the owner of Game Park with me, his name is Bandar Rosey. كيف حالك يا بندر؟ الحمد لله. حبيبني ايش الخط للمستقبل؟ احنا ان شاء الله حنسوي توسع. ان شاء الله. حيصير عندنا دور فوق حيكون عباره عن مقهى وجلسه العاب. اوكي. حيكون ستايل مختلف في ستايل ياباني. راح يكون في غرفه يابانيه آه، ستايل الانمي واللي وان واللي كمان الكي بوب كمان كلهم ان شاء الله حيكون في ستيج وحيكون فوق اوكي آه، ستيج للكاريوكي والغناء والكلام هذا آه، ان شاء الله حيكون بدايه السنه 1 1 2021 ان شاء الله في كوزلا باذن الله وبازار للانمي وبازار كده اللي في المجسمات والمدليات والاستكارات ان شاء الله شيء مره حلو باذن الله ان ان شاء الله يا رب يا رب بندر متى فتحت هذه أحنا المحل احنا قبل سنه قبل سنه بالضبط نفس هذا الوقت بالضبط كنا دوبنا فاتحين قبل قبل سنه بالضبط احنا عشان كنا نلعب يوجا فكنا ندور مكان نلعب فيه فكده <تصفيق> كنا في البدايه نروح كل شويه كافي كل شويه مكان وندفع فلوس وبعدين جات كده قلنا ليش راك نسوي محل نلعب فيه يوجا ونخلي فيه له بزنس بنفس الوقت والحمد لله سوينا المكان ونسنا والحمد لله بدينا يعني هذه الفكره بعدين بورد جيمز بطولات تيكن وسماش بطولات فيفا كله بطولات سوني يعني روكت ليج ان شاء الله على قدام موضوع واحد كله بطولات لله الله. فكرتك ما شاء الله مره رهيب الله يوفقك يا بندر. حبيبي ان شاء الله طيب الناس لا تنسوا 1/1/2021 واحد واحد لازم وصلوا هنا في الجيم بارك شارع 40 او شارع الامير متعب. بعد محطه الدريس قبل البيت So guys you heard it straight from the owner himself he has uh, big plans uh, he plans on extending the facility so that you know all sorts of activities can take place be it cosplay be it uh, k-pop uh, karaoke as well as i mean like having a proper cafe and everything not ju not just table top gaming lounge but also other things at this stage we saw quite a limited refreshments and everything but this guy has a vision for his uh, business and inshallah he he's gonna be doing good he's focused on anime we wish him all the best thank you guys for watching